تعالوا نعمل مع بعض النهارده التيرامسو، الوصفة سهلة وبسيطة لكن هي فيها شوية تركات أنا هقول لكم عليها في الفيديو هتنجح الوصفة، هتخليكم فعلاً تحسوا إن أنتم بتاكلوا التيرامسيو من بره، من من محلات من مطاعم من أحلى المطاعم كمان، الوصفة إيطالي أحلى حاجة في الوصفة إن إحنا هنعمل مع بعض البسكوت اللي هو اللي دي فنجر أو السافويار البسكوت ده يعني في ناس كتيرة أو شباب كتيرة بيقولوا عليه إن هو سهل، هو الوصفة مش سهلة خالص بالعكس، الوصفة دي شبه شوية معقدة شوية زي الاكلير فهي عجينه الشو او الحاجات اللي هي بيبقى فيها تسويه معينه ودرجه حراره معينه وجرامات دي بتبقى شويه صعبه لكن هقول لكم على تركات تنجح معاكم الوصفه من اول مره، انا عملتها اربع مرات عشان اشوف يعني كل مره كده تنجح معايا ولكن في اخر مره هي طلعت فعلا معايا مظبوطه يعني نفس البسكوت بتاع بره بالظبط. اول حاجه هنخرج البيض من التلاجة هنفصله وهو ساقع بنفصل البيض ثلاث بيضات بنفصلهم عن بعض وهو البيض ساقع جدا نغطي البيض ونسيبه على جنب لحد ما يوصل لدرجة حرارة المطبخ او الغرفة يعني هيقعد تقريبا ساعة بره التلاجة هناخد البياض البيض اول حاجة اهم حاجة البيض البيض يكونش معاه صفار بيض خالص يعني دي اهم حاجة هناخد بياض البيض ونحط معاه أربع معلق سكر بالتدريج كل شوية بنحط معلقة ونعمل بالمضرب البيض كل شوية نحط معلقة ونعمل بمضرب البيض لحد ما بيتكون معانا خليط كريمي احنا يوصل تقريبا حاجة شبه الكريم شانتيه يعني المفروض إن الخليط بيبقى آه بعد ما بتضربوه وتيجوا تشيلوا مضرب البيضة تحسوا إن إن هو مش مسيل يعني احنا دلوقتي لو شيلنا مضرب البيضة هنحس إن هو سائل لسه شايفين بينقط إزاي كده سائل لا كده مش هينفع يبقى نضرب تاني هتحسوا خلاص منين احنا وصلنا لل... للنقطه التمام اللي هو خلاص نفس عندها المضرب اول ما يبتدي المضرب معك ويقطع كده شايفين بيقطع مش بيسيل برده انا هنا بعدها برده ضربته شويه هو شبه المنقاره هو تحسوا شبه المنقاره ضربته برده شويه بعدها ضربته حوالي دقيقتين علشان يبقى كده الخليط تمام معانا هنروح بقى لصفار البيض صفار البيض حاطين معاه معلقه ونص من السكر يبقى مجموع السكر في الوصفه كلها خمس معالق ونص تلات بيضات حجمهم كبير بياخد خم... خمس معالق ونص من السكر هنضرب صفار البيض كويس جدا جدا مع الصفار السكر مع الصفار هنضربهم كويس جدا نتاكد ان كل حبيبات السكر دابت حبيبات السكر لو ما دابتش كويس في صفار البيض على فكره البسكوت هيفرش في الفرن ودي حاجه مهمه جدا جدا لازم تكونوا عارفينها حطيت فانيليا ولكن يفضل الفانيليا اللي هي البودره بلاش الفانيليا اللي هي الخام انا جربتها بالاثنين بالخام وبالبودره بالبودره عجبتني اكتر لان الوصفه دي ما ينفعش ندخل فيها اي سوائل تاني غير اللي هي الـ الـ يعني هو البيض بس يعني هو البيض والمواد الجافه جبت بقى مصفه حطيت فيها 90 جرام من الدقيق يعني يا جماعه مش هينفع نكتب الكوبايه لازم نلتزم بالجرامات فاي حد عنده كوبايه معياريه يقيس بيها حطيت 90 جرام من الدقيق ده دقيق آه للبسكوتات يعني او متعدد الاستخدامات حطيت معاهم 5 آه جرام من النشا وجرام واحد بس من البيكنج باودر عايزين تضيفوا رشه ملح اوكي مش عايزين خلاص عادي مش يعني عادي الوصفه دي مش محتاجه ان احنا نحط فيها ملح بس اذا حابين تحطوا رشه ملح حطوا رشه بسيطه جدا جدا هناخد بقى يعني الخطوه دي برده مهمه جدا جدا ما ينفعش نقلب في الخليطين كتير انا بس في الاول حطيت شويه آه يعني شويه من بيض البيت علشان اسهل الدقيق يعني عشان لما احط الدقيق عليهم يعني ايه تختلط بسرعه لكن في اخر مرحله ضفت الاثنين على بعض وقلبتهم مع بعض بس ما قلبتش كتير قلبت حبه صغيرين جدا عشان عايزه الوصفه تفضل محتفظه بالهواء اللي موجوده يعني الخليط يفضل محتفظ بالهواء اللي فيه طب لو احنا قعدنا نقلب الخليطين دول مع بعض كتير فالوصفه كده باظت الوصفه كده باظت فانا قلبت بس اتاكدت ان دي دخل يعني يعني تجانس مع الوصفه هحط باقي الدى برده هنخله في ايه وبعد كده في الاخر هضيف بقى الخليطين على بعض وهقلب بالراحه جدا جدا مش هقلب خالص بسرعه لان لو قلبنا بسرعه الوصفه فعلا فعلا هتبوظ مننا احط باقي كمية الدقيق كلها وبعدين احط خلاص الخليط الكريمي كله وهقلبهم مع بعض وبعد كده نبدا في تشكيل البسكوت عندكم بقى بايبنج باج عندكم مثلا اي كيس بلاستيك زي ما تحبوا احنا هنحتاج في ال في ال يعني في الوصفة دي الام اللي انا لكم في ال في الفيديو ده مقاسه 808 808 ممكن تحطوه برضه انا استخدمت البلاستيك يعني هما الاتنين قد بعض بس انا استخدمت البلاستيك عادي الاتنين ينفعوا صينية هنقلبها على ظهرها نحط عليها شوية زيت صغيرين ونحط ورقة الزبدة ما ينفعش احنا ندخل الصينيه دي كده دايركت ما ينفعش نحط البسكوت جواها لانه هيبقى مباشره للنار وده مش صح المفروض ان البسكوت يبقى بعيد عن النار قدر الامكان لانه حساس جدا فانا الصينيه دي هحط تحتها صينيه وهدخلها الفرن لاني حتى لو قلبتها مش هتدي نفس يعني مش هتدي نتيجه فخلاص قلت ان هي كده كده واطيه فهحط تحتها صينيه ثانيه كل اللي انا عملته ان انا رشيت شويه سكر بودره هيدخل الفرن سخن على درجه حراره 180 هيقعد بالظبط 16 دقيقه مش يعني اكتر من كده ما تفتحوش يا جماعه عليه الفرن نهائي خالص سيبوه جوه الفرن وحد يفتح عليه الفرن واهم حاجه الخليط ده ما ينفعش يقعد بره يعني ما ينفعش نعمله ونسيبه بره ما ينفعش نعمل نعمل خليط البسكوت ونسيبه ونستنى عليه شويه اول ما بنخلص خليط البسكوت لازم لازم نعمله كله وندخله على الفرن اول يوم بيبقى البسكوت طري يعني تحسوا ان هو طري شويه فبنفرده ونسيبه قدام كده الهواء يومين او يوم لغايه لما يعني ينشف شويه كل اللي أنا هعمله عشان أعمل بقى الوصفة ده تقريبا بعد ثاني يوم أو ثالث يوم ثالث يوم آه سبت بس نشف خالص وبقى كريزبي جدا آه طيب هنعمل ايه؟ أول حاجة عشان نعمل وصفة التيرامسو المفروض ان احنا بنعمل إسبريسو آه خليط الإسبريسو لو عندكم جهاز آه للقهوة اعملوه لو ما عندكوش ممكن تستخدموا اللي هي القهوة سريعة الذوبان أنا هستخدم التلاتة أو هستخدم سوري الاتنين قهوة يعني نوعين قهوة ثلاثة الدوبان والإسبريسو وكمان معاهم السكر ومعانا بقى هنا كوباية كبيرة من المية السخنة المفروض إني بنحط ماية سخنة على الخليط ده عشان بس يدوب لكن إحنا لازم نبرد الخليط ده تماما يعني لازم السائل اللي إحنا هنعمله يكون بارد السائل اللي هنحط فيه البسكوت بتاعنا لازم يكون بارد تماما حطيت السكر معلقتين من السكر كوباية طبعا من المية السخنة وعليهم آه القهوه والاسبريسو اللي هو آه قهوه سريه الذوبان والاسبريسو بس خلاص هنسيبه بقى يبرد ونروح نشوف الكريمه بتاعت آه التيراميسو آه الكريمه عباره عن ايه بقى ودي بقى حاجه يعني ممكن الناس تختلف عليها وممكن ناس تتفق عليها الوصفه في الاصل بتتعمل ببياض البيض وصفار البيض لكن عشان في ناس كثيره مش متقبله فكره ان هي تاكل بياض بيض بيد او بيض ني ف لهم لا انا مش خلاص مش هعمل الوصفه ممكن تستغنوا عن عن البيض تماما وتستخدموا اللي هي باكيتات الكريم كراميل اللي بتبقى جاهزه اللي هي اللي هي الكريم كراميل الجاهزه وتحطوها مع الوصفه وممكن تعملوا زي ما انا هعمل كده صفار البيض سخنت ميه كتير يعني خليتها تغلي على النار في حله وحطيت صفار البيض وفضلت اقلب فيه لمده 10 دقائق على النار يعني حطيت الحله على النار وفضلت اقلب فيه لغايه لما لقيت ان صفار البيض افتح خلص معايا وتقريبا دخل على سوا لكن تبقوا مستمرين في ضرب او في خفق السفار البيض السفار البيض هنضربه لغايه لما يفتحي تماما وهنسيبه على جنب نيجي بقى للجبنه اهم حاجه في الوصفه ان الجبنه تكون نحه عشان تطلع فعلا وصفه ايطالي يبقى هنحط جبنه ما فيش جبنه مسكربون يبقى اي نوع جبنه آه تكون آه بتتعمل بيها التشيز كيك هنستخدم منها 250 جرام من الجبنه معاهم معلقتين من السكر ونخفقهم لحد ما يذوب وتبقى كريمي خالص عندنا بقى كوبايتين من الحليب اللي هو الويبين كريم او كريمه الخفق للحلويات هنضربهم كويس جدا جدا مع معلقتين سكر لحد برضو ما يتكون معانا خليط كريمي المهم ان احنا ما نضربش كتير عشان ما يفصلش لان الكريمه لما نضربها كتير بتتحول لزبده وبيطلع لنا كده اللي هو اللبن وبيتكون على جنب بتبقى بتعمل حتت كده وتبقى ايه كانها زبده بالظبط فهي الكريمه بتضرب بس لحد ما تبقى وصلت للمرحله دي وخلاص ما ينفعش نضرب فيها اكتر من كده يبقى احنا كده عندنا خليط الويبن كريم مع السكر ضربناه كويس جدا هنحطه مع خليط الجبنه والسكر برده آه وبعد كده نحط بقى صفار البيض لما سيبت صفار البيض على جنب شوية نشف فتحطوه دايما فوق الحلة بتاعت اللي هي اللي فيها مية سخنة دي بس خلاص حطيت ال حاجات صفار البيض هو اولريدي استوى خلاص لانه قعد تقريبا 10 دقايق على النار آه بس كده قلبت كل الخليط مع بعضه طبعا في شويه فانيليا كده بتتحط مع الكريمه وبنقلبها برضه آه بس هناخد بقى بسكوت الليزي فينجر اللي احنا عملناه هننزله في القهوه بتاعتنا ونطلعه نعمل اول طبقه بعد كده تاني طبقه نحط الكريمه اللي هي الكريمه اللي احنا عملناها مهم ان انا عملت طبقات من الكريمه والبسكوت لحد ما كونت ثلاث طبقات في الاخر خالص حطيت الكريمه ودخلتها التلاجه لمده ست ساعات ده على الاقل انا هنا بعد 24 ساعه آه بس بعدين في الاخر حطيت عليها شويه كاكاو على الوش كده كاكاو آه او نوع شوكولاته تكون حلو آه بس كده قعدت في التلاجة تقريبا حوالي يوم كامل تقريبا 24 ساعه متغطيه قطعتها وبقت بالشكل ده عايزه اقول لكم يعني الناس اللي بتحب القهوه فعلا آه يعني هتحب فعلا الوصفه دي جدا بس ملحوظه يا جماعه وانتم بتعملوا البسكوت يعني لازم تعملوها بالجرام ولازم تاخدوا بالكم من الفرن ان هو يكون سخن جدا لمده 20 دقيقه على درجه 200 بعد كده بننزل درجه الحراره من 200 ل 180 آه وزي ما قلت هو بياخد في الفرن تقريبا آه يعني من 15 دقيقه ل 16 دقيقه مش اقل من كده ما الفرن على البسكوت ابدا يا جماعه كانه بتعملوا سبونش كيك بالظبط دي اول حاجه تاني حاجه البسكوت لازم يقعد على الاقل 48 ساعه علشان يمسك نفسه ويبقى متماسك دي اهم حاجه انا حبيت اقولها لكم في اخر الفيديو وكمان حاجه ان الترامسول لازم يقعد على الاقل 6 ساعات في الثلاجه عشان يطلع حلو فعلا وقوامه كويس ودي اهم نصايح اللي حبيت اقولها لكم في اخر الفيديو اتمنى تكون الوصفه عجبتكم وكمان الفيديو يكون عجبكم ما تعملوا لايك للفيديو لو اول مره تشوفوني وكمان تشتركوا في القناه تحت الفيديو هتلاقوا علامه سبسكرايب او اشتراك اشتركوا في القناه وفعلوا جرس التنبيه عشان كل وصفاتي توصل لكم على طول وكمان ما تنسوش انها المقادير في الديسكريبشن تحت الفيديو اشوفكم على خير مع السلامه